Az egész világ meg fogja tanulni kimondani Nyír Márton falva nevét. Lomkorona sétány művészetelméleti elemzésére vállalkozunk. Ennek a a sétánynak az elkészítése és megálmodása, az, ez egy out of the box megoldás, tehát szembe megy a, a hagyományos, a mainstream pénzköltési, ez egy lendart építmény. A land art az a 60-as-70-es években alakult művészeti irányzat. A városi életmódot elutasító és a vidéki életmódot dicsőítő művészek kezdték el. Ezek a művek mindig a természet lágy ölén készülnek. Például a, a Nazca vonalak az is egy ilyen első lendartnak mondható, ami csak, a, csak az űrből még a holdról is látszik, vagy nagyon magasról értelmezhető. Ezek gyakran hatalmas művek, ez annyira nagy, ez a lomkolona sétány, hogy nincs akkora forstok. Ez egy posztmodern hagyomány, amiről beszélünk, tehát a vendég nélküli vendégház víznélküli akvapark, kilátás nélküli kilátó, tehát ezek, ezek a művek önmagukban nem értelmezhetőek, ezek sorozatok mindig, nem ez az egyetlen ilyen lombkorona sétány, 60-ban is van egy olyan lombkorona sétány, ahol nincs lomb, gondoljunk csak a Bicskei 59 fekete lyukra, ami szintén uniós támogatásból épült, vagy a Köröshegyi völgyhíd értelmetlensége, az is egy ilyen abszurdba hajló, a Bodrog-Keresztúri 40 cm-es kilátó, ami ugye még egy korábbi kormányzatnak az eredménye. A nagyon híres 11 tyukodi kilátó. Onnan lehet megismerni, hogy egy ilyen mű valóban zseniális, hogy nagyon sokakat megihlet. Hiszen ez a ez a lómkorona sétány, amióta híres lett, azóta híres emberek... Komikusok, híres színészek látogatják és kommentálják azt, egy ilyen műnek híre megy, a többi érzékeny embereket is megikleti, ugye beindult a mémgyár, tehát ez azt jelenti, hogy nagy hatással van más művészekre, a hatásból lehet lemérni az értékét. Ugye ennek van egy humora ennek a dolognak, hogy lomb nélküli lombkorona sétány, és hát arra gondolunk, hogy egy ilyen humor, ami 60 millió forintba került, az nagyon drágának tűnik, de valójában, hogyha megnézzünk más példákat, mondjuk a magyar kétfarkú kutyapárt költségvetése, ami majdnem tízszerese is lehet ennek, tehát a, a, ha jól tudom, 600 millió forintba került, hogy ők indultak a választáson. Ahhoz képest ez a 60 millió forint egy nagyságrenddel kevesebb, és ha belegondolunk, a poén az egy nagyságrendel jobb. A kortárs képzőművészetre jellemző, hogy határterületeket kutat. Itt ezen a helyen a magán és a köztulajdon határterületeit kutatja ez a mű. Ugyanis ez a polgármester magánerdeje, ahol mégis EUS-s támogatásból egy köztulajdon épül, ami mennyire nagylelkű már. 80 méteres lombkolona sétány, az eredeti tervekben 50 méter szerepelt, és ugyanannyi költségvetésből kijött a 80 is. Tehát ez is a szerző nagylelkűségét és odaadását bizonyítja. Fölmerül a kérdés, hogy mit akart ezzel a művész mondani, vagyis mi a mű mondani valója. Amit itt mások kritizálnak, hogy nincsenek fák, itt arról van szó, hogy a, a polgármester egy kicsit előre szaladt az időben. Tehát ezzel akarja fölhívni a figyelmet arra, hogyha nem vigyázunk, a jövőben nem lesznek fák. Ez egy klímaaktivista műnek mondható. Hát azt látjuk, hogyha nem vigyázunk a környezetünkre, akkor egy idő után minden lomkoron a sétány majd így fog kinézni. Ez tulajdonképpen egy hatalmas felkiáltójel. Egy első ránézésre apokaliptikusnak tűnik ez a helyszín ezzel a szomorú játszótér kezdeménnyel, de valójában itt is a művészetről van szó. A művészekben van egy ilyen szorongás, ez is a klíma miatt az apokalipszistől, vagyis a világ végétől, és ezt tükrözi ez a megoldás. Ugye a Netflixen is van ez a Last of Us című sorozat, ami a zombi apokalipszis idején játszódik. És hát ezek a művek is ezt a világot idézik. Ami a zsenik sorsa gyakran, hogy a középszerű emberek bántják őket. Tehát itt is arról van szó, hogy sok kritika érje a polgármestert. Nekem az a javaslatom, hogy vigyázzunk az értékeinkre, az értékes emberekre, vigyázzunk erre a helyre. Amint látszik, annyira megijedt szegény, hogy most már elkezdett fákat ültetni egyébként, én ezzel igazából nem értek egyet, mert ezzel szerintem elrontja azt, amitől ez a hely igazán egyedi. A művész nem állt meg a lomb nélküli lom a sétány koncepciójánál, hanem egyéb művei is találhatóak a környéken. Például ott az a sárga színű ház vagy épület, az egy, egy vegán vágóhíd ahol nem vágnak állatokat. Ez is a, ezt a természetvédelmi vonalat képviseli, hiszen a tudósok kiszámolták, hogy a veganizmus az egyetlen útja az emberiségnek, ha nem akarjuk, hogy a bolygó elpusztuljon. Egy hagyományos lomkoronasétárnyal szerintem nem lehetett volna elérni azt, hogy ide, ilyen hűvös, szeles időben, mint amilyen ma van, ide eljöjjenek látogatók, amint a képen is látjuk, három férfi szelfizik, ez is azt igazolja, hogy ez a művészet megérte a befektetést. Ha, ha teheted, adód egy százalékát, ajánl föl a Márton... M Márton... Nyírmár... Nyír Nyír Már, vagy pedig az átlátszónak.